على سله رسول الله اردت خلي وطردوني طردوني وبوكتها وادم وادم تصلي ثوبنا وننطيه، أبوها يقول مو من ثوبنا وننطيه، نصحو ياخذ المشية آيه ويولي، أبوها يقول ابوها يقول <مم> مو, <قول> مو من ثوبنا وننطيه <م> نصحو ياخذ المشايا ما قعد وياه لا هذا بحلم ما قعد ويظلي بس ما اقعد وياه، لا هذا بحلم ما قعده وي وبدهم واقفه صرخ بظهر البايب، والله الباية الباب الباب الباب لو ميت لو ميت ولا ولا هالموقف احسن لي بالذهب اكثر من الصياغر امفكر بالذهب اكثر من الصياغر بقد ما قلي يا هي يا عيه يا ما قلت يا, يا, يا ابو الفضل سهلي <تصفيق> يا, ويلي يا, ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ما صدقني حبيب تروح وتخليني باحزاني وامتك بوسط العين تل تروح وتنساني ما صدك حبيب تروح وتخليني باحزاني وامتك بوسط العين تل تروح وتنساني ما ينساك بالي ويا تعب الليالي ينشأت بقاني وبس وتروح أحدي وبس وتروح أحدي ما ينساك بالي ويا تعب الليالي وبس تعوفني وتروح ايتها راح تلقاني وبس تعوفني وتروح ايتها راح تلقاني ما صدك حبيب تروح وتخليني باحزاني وضميتك بوسطي It's all معرسنا وبعد العريس وبعد العريس يعني غيث الزرفي أحمد العامر وزلمال بعمر ما زني أكيد يعني حسين الزرفي وبعد العريس وللصبح الصبح العريس دلونا علينا أهل والزرفان كل الحضور أكيد خطارنا الحواتم أكيد إبراهيم الحاتمي أنمار القريش أكيد أولاد اختنا وكل الحضور دللون عمامي الغوالي هل الله إيه الغوالي وهاي خطارنا المشاتم ميثم المشتومي زيودي بعد زيودي الزرفي الحلاق يعني المشتومين اهلا وسهلا بخطارنا ويدللون المشاتين بويه الغوالي شالوا. أكيد. وهذا اس نبث ماين حاتمي يعني الحضور شلع قلق خص نص معرسنا الغالي وبعد معرسنا يعني سلام الزرفي يعني عبد الله القريشي انمار القريش اكيد يا نبيل شرماني الغالي كل الحضور اكيد الحيانه والما حيانه وبعد الحضور يعني زرفات اكيد وبعد زرفات ويدلون زرفات الله الله كل الحضور وهي من القريشات خواننا زرفات خواله تاج راسي عريس غيوثي وخواننا زرفات اكيد وكل الحضور من عبد الله القريشي نبيل الشمر اكيد والحضور الحضور وخواننا واحلى خواننا المعدلين الله الله الزرفات اكيد الله الله الله الغوالي زرفات ترتاح وتنام الليل ابو عيون عسان ومن كثر السهر وياك انا عيوني لبلاله ترتاح <تصفيق> يا راسي السهر وياك انا عيون ليلى بلا شلون اضيع مني ويا الحب كيتللي شلون اليع مني ويا الحب كيتللي وبعد اول جرح ما بفر شصبرني على الثاني وبعد اول جرح ما طف شصبرني على الثاني وما اصدق حبيبي بتروح وتخليني بحزان احزان وهاي احلى وهاي مردوده من العامر اكيد احلى مرتضى الزرفي مصطفى الزرفي مازن الحكيمي اكيد وبعد مازن الحكيمي وبعد مازن الحكيمي احلى بن حكيم مازن الاحتيام من النجف يدلون علينا وهاي التحيه الرائد الزرفي رحيم الزرفي عماد رحيم الزرفي ضرغام الزرفي احمد رياض الزرفي امجد رياض الزرفي سيف الزرفي واحلى تحيه للمعرس الغالي ويدللون كل الزرفات اكيد عراس وحي الله سامر الزرفي وحي الله حسين عفيس الزرفي ويدللون شالوا عم حل حل إيه. <تصفيق> الشيباني محمود الشيباني عبود الشيباني يعني مهدي الشيباني كل الحضور اكيد زواج سعيد من عدد وتدلل وانا من عندي الف الف آه مبروك آه. يا غيوتي شلو هذا العز احمد الحسناوي حسون النقيب بعد حسون النقيب يعني مصطفى الحسناوي علي حامد اكيد مصطفى الحسناوي وعرس ويدللون ابو حسن يدللون الغوالي إيه كل ما خلفت الوعى منك على ابو لجمة الروحي انت جفيت وزيدت نوحي منك على ابو لجمة الروحي انت جفيت وزيدت نوحي كتريد اقل لك معادي كتريد يعني العريس غيث الزرفوي عمامه اكيد ابو زيد الزرفوي كل عمامه اكيد فهد الزرفوي الشرمان اكيد البو عريف اكيد وبعد البو عريف عنزه اكيد وكل الحضور زيد المواشي وكل الحضور نفر نفر بدون استثناء اكيد اماره بن حسن عمامه اكيد الحضور الحضور أسعد وكل كل الحضور شرفتونا وهلا هلا الحضور زيد مطر أسعد الزرفي وكل عمامي بدلوا كل الحضور الغوالي خو ما عليه علي خو عليه علي من هوكليت لك عيني خو ما عليه علي شتريد اقلك لك بعد شتريد اقل لك بعد يا الما خلفت الوعد منك عذايب يقول من اجمد انت جفيت وزي اللي على عيبه ولت مجد انت اجفيت وزيدت اتريد زرفات عمامه اكيد كل الحضور شرفتونا نفر نفر بدون استثناء حريه اكيد وزلام الحريه البعريف اكيد الزرفات العلي اكيد الشحمان كل الحضور نفر نفر علي سلام الغالي ومن الغالي وبعد علي سلام ويلي الله الله بعد الف بعد اكيد الكيافه اي وبعد كيافه اكيد عفيه اكيد زبطت إيه؟ كيافة النجف اللي وازين ابوي يقول نبيع لبيته أكيد. الله الله وكل الحضور يدلوا على الغوالي على الراس الزرفات كم الهي هو هذا الحزن يا من الحزن من كيف الزرفي حيدر الشويلي محمد القرعاوي بعد محمد القرعاوي سيف الصرايفي حسين القرعاوي الشويلات وهلها اكيد الغوالي ويدللون ايه هلا وهذا احلى أسم. موت باسم الاحتجاوي سجاد الاحتياجاوي آل باعريف الإعلام الشرمان بن حسن هيا الله جبور مشاتيم أكيد هيا الله سادة الزرفات أكيد الحيانة والمحيانة كل الحضور وبعد الحضور ويدللون كل الغوايلي أكيد وهاي التحية خص نص رتل طوارئ كربلاء سيد محمد الموسوي أبو شوارب العلم ،واحد ناصرية ،واحد جبايش ،حي الله أحمد العامري ،مصطفى عبادة غازي الزرفاش شلع قلع وحي الله الكربل أبوي خطارنا وعراس ،يونك أهاه عيونك زرق زرق تحرق <متحدث> حرق هذا الحزن يا أبويا من جبله هذا الحزن يا أبويا من جبله عيونك زرق تحرق حرق عيونك زرق زرق تحرق حرق هذا الحزن يا غالي من جبل هاي أحلى تحية من ليث العتابي، ليث العتابي حسين القرعاوي محمد القرعاوي عيدر الشويلي أحمد العابدي أو حي الله شركة الأعمال ويدللون الغوالي أها اه إيه أها اه إيه إيه اي شان لك غزاله اي شان لك ملايك اي شان لك غزاله او شان الحزن يا ابويا من جبالي في <متصفيق> هذا الحزن يا ابويا من جبالي جنّك ملايك او شان وجنّك غزاله الزرفه اكيد تهاني وتبريكات لابن عمي غيث الزرفه اكيد ابن خدمه كاظم عياش اللي العنزي فطار اكيد وكل الحضور وصرنا مزودنا ابويا وما حد الله الله وكل الحضور بدون استثناء العكرات الحواتم اكيد القريشات الزرفات وكل الحضور ابو زيد ابو العريس اكيد الله الله الحضور ايه <تصفيق> هاي, التحية. هاي التحيه في ليث العتافي غيث الزرفي المعرس الغالي حي الله الجبوري علي الجبوري حيدر شويلي سيد كاظم محمد القرعاوي حسين زيدان عيدر العرايفاوي العابدي أكيد العابدي الغالي ليث العتابي أبو أسد الغالي شركة الإعمار ويدللون الغوالي إيه أها. جبت ربع وديت جيت بسرعة <متصفيق> بشريا تريد الفتعة <متصفيق> جبت ربع وديت جيت بسرعة نفعال <متصفيق> السالو في ماضينا عراس الصاحب خلينا نفعال <متصفيق> السالو في ماضينا عراس الصاحب خلينا سيد كاظم. بعد سيد كاظم ملك البامات مصطفى الجبوري حسين الظفيري بعد مصطفى الجبوري شركة العمار ويدللون الغوالي وين سيد كاظم سيد كاظم بويا بالبامات تعال لنا عمي مطلوب على الاستياج اكيد الغالي سيد كاظم الذهب اكيد سيد كاظم اي ولك زيد كاظم اها ايه ايه اوه من الحكومه عمي خصطص قال علي, علي. ابو اسراء المالكي, المالكي. حي الله الزرفات جميعا أكيد. اكيد يا ابويا الحكومه بس خمسه شنو ما قابض راتب أكيد, اكيد الغالي شالو واركض بيد الرشاشه ياتاك واركض بيد الرشاشه وهذا هاي تهنا من الشويلات من غيث الزرفي حيدر ابو مريم العلم غيث العتابي حسوني حيدر العرفاوي يعني حسن زيدان علاوي الفتلاوي علي جبوري عيدار جبوري حمود العابدي أكيد هاي المعزوفة السريعة ويدلل الغالي إيه ولك آه إيه هاي تحية مردودة من سيد كاظم أبو الممات ويدلل الغالي هل إيه, إيه. آه ولك ولك ابو زيد ابو زيد ايش فيها فيها شكر الحضور كل اللي جانا شرفنا وعذرنا من التقصير بويه وأكو مبلغ بويه يا الله يعلم بلاء وهذا مبلغ لقيناه عيني ايه شالوا ايه بحياه شالو. إيه. <تصفيق> العريس بويه وين سيف بويه تعال سيف حن العريس وين سيف وين السيد سيد جواد الشحمان ابويا مطلوب تعال لنا تعال حنا العريس يلا عيني. بيها ايه 這還要感動